الآن وحصرياً بشروني في تخرج نور عيني وامتلاها اليوم, اليوم قلبي بالسعاده فرحتي كالعيد وايامي ويامي تزيني في تخرج بنتي وتنول الشهاده بنتي يا غالي يا فرحه السنين يا قمر افرحي واليوم فرحك فرحتيني واطمخي اللي طموحك للرياده هولك التفت عقود الياسميني يا عسى ايامك افرح وسعاده يا ريها من جازك انجزم ثميني رفع راسي بعزمك والاراده التعب والجهد في طول السنيني قبلك هاليوم مثله والحصاده فيك يا بخور والسعاده تحتويني يا سليل الشيخي فالشدا يبيني ريهم الليلة في حول الطيب عادة دام عزري في طول اليميني كسبه المجد كله والسيادة بيك خوالهم كعام الميت ديني والفخر والمجد هم ساس العمادة دام ريهم بدخل عيني حكي لي بك فخر أفرح زيادة كنت لك دايم سند ويضن صعب سوادة اجل عينك ارخص الغلي الثميني دايما من مشان اشوفك في سعادة والخيتان يسعدك ربي كل حيني في نجاحك والرياضة بشروني في تخرج نور عيني وامتلاها اليوم قلبي بالسعادة فرحتي العيد وايامي تزيني في تخرج بنتي وتنول الشهادة بنتي يا ريهام يا فرحة سنيني يا قمر افرحي واليوم فرحك فرحتيني واطلخي اللي طموحك للرياضة هوليك التفت عقود الياسميني يا عسى ايامك افرح وسعاده يا لها من جازك انجز امثليني رافعه راسي بعزمك والاراده التعب والجهد في طول السنيني قبلك شادة. يا سيدي الشيخ في الشدا يبيني فيها من اللي نافعوا للطيبه عاده يا عزري ريهم تطول اليميني كاسب المجد كله والسياده لك خوالهم كعان المرتديني والفخر والمجدهم ساس العماده دام مريم بالتخرج ضي عيني حق ليدك افخر وافرح زياده كنت لك دايم سند ويضل أحب صعب لعينك أرخص الغلي الثميني دائما شان أشوفك في سعادة ولا خير كام يسعدك ربك اللحني تستمر